ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چاندنی رات میں ایک دبلے پتلے سوکھے مارے بھوکے بھیڑیے کی ایک خوب کھائے پیئے موٹے تازے کتے سے ملاقات ہوئی دعا سلام کے بعد بھیڑیے نے اس سے پوچھا اے دوست تاو تو خوب ترو تازہ دکھائی دیتا ہے سچ کہتا ہوں کہ میں نے تجھ سے زیادہ موٹا تازہ جانور آج تک نہیں دیکھا بھائی یہ تو بتا کہ اس کا کیا راز ہے میں تجھ سے دس گنا زیادہ محنت کرتا ہوں اور اس کے باوجود بھوکا مرتا ہوں کتا یہ سن کر خوش ہوا اور اس نے بے نیازی سے جواب دیا یہ دوست اگر تو بھی میری طرح کرے تو مجھے یقین ہے کہ تو بھی میری طرح خوش رہے گا بھیڑیا نے پوچھا بھائی جلدی بتا وہ بات کیا ہے کتے نے جواب دیا تو بھی میری طرح رات کو گھر کی چوکی داری کر اور چوروں کو گھر میں نہ گھسنے دے بس یہی کام ہے بھیڑے نے کہا بھائی میں دل اور جان سے یہ کام کروں گا اس وقت میری حالت بہت تن ہے میں ہر روز کھانے کی تلاش میں سارے جنگل میں حیران و پیشان مارا مارا پھرتا ہوں بارش پالے اور برف باری کے میں اٹھاتا ہوں پھر بھی پیٹ پوری طرح نہیں بھرتا اگر تیری طرح مجھے بھی گرم گھر رہنے کو اور پیٹ بھر کھانے کو ملے تو میرے لیے اس سے بہتر کیا بات ہے کتے نے کہا یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سچ ہے اب تو فکر مت کر بس میرے ساتھ چل یہ سن کر بھیڑیا کتے کے ساتھ ساتھ چل دیا ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ بھیڑیا کی نظر کتے کے گلے پر پڑے ہوئے اس نشان پر پڑی جو گلے کے پٹے سے پڑ گیا تھا بھیڑیا نے پوچھا اے دوست تیرے گلے کے چاروں طرف یہ کیا نشان ہے کتے نے کہا کچھ نہیں بھیڑیا نے پھر کہا اے دوست بتا تو صحیح یہ کیا نشان ہے کتے نے دوبارہ پوچھنے پر جواب دیا اگر تو اسرار کرتا ہے تو سن میں چونکہ درندہ صفت ہوں دن کو میرے گلے میں پٹا ڈال کر وہ باندھ دیتے ہیں تاکہ میں سور ہوں اور کسی کو نہ کاٹوں اور رات کو پٹا کھول کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ میں چوکی داری کروں اور جدھر میرا دل چاہے جاؤں رات کو کھانے کے بعد میرا مالک میرے لیے ہڈیوں اور گوشت سے تیار کیا ہوا راتب میرے سامنے ڈالتا ہے اور بچوں سے جو کھانا بچ جاتا ہے وہ سب بھی میرے سامنے ڈال دیتا ہے گھر کا ہر آدمی مجھ سے پیار کرتا ہے جمع خاطر رکھ یہی سلوک جو میرے ساتھ کیا جاتا ہے وہی تیرے ساتھ ہوگا یہ سن کر بھیڑیا رک گیا کتے نے کہا چلو چلو کیا سوچتے ہو بھیڑے نے کہا اے دوست مجھے تو بس معاف کرو یہ خوشی اور آرام تجھے ہی مبارک ہوں میرے لیے تو آزادی ہی سب سے بڑی نعمت ہے جیسا تو نے بتایا اس طرح اگر کوئی مجھے بادشاہ بھی بنا دے تو مجھے قبول نہیں یہ کہہ کر بھیڑیا پلٹا اور تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا